असलम वेलकम टू एवरी वन शेफ इंटरनेशनल या और आज आपको मैं बनाकर दिखाता हूं बकलावा बोरमा बकलावा बोरमा जो है ये देसी घी अखरोट बाद पिस्ता शायद काजू में बनाया जाता है ये इसकी रेसिपी है तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे अब चिक्की के ऊपर शायद लगाया जाएगा जी हम दर्द वालों के शायद शायद से मैं ऐसे इसको ऊपर पेस्ट करता जाऊँगा ये शायद से एक फ़ायदा ये है कि एक इसको ये हार्ड करेगा ग्रिप करेगा और ये डिश भी वैसे जी शायद की है बलावा जो है इसके ऊपर ऐसे हमने लगा देने हैं ये सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और बेल आइकान पर कैल आइकॉन पर क्लिक कीजिए تاکہ میرا آنے والا نوٹیفکیشن پہنچے پھر پر پریس کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرا نوٹیفکیشن پہنچ جائے اور میں نے یہ جو اخروٹ بادام پستہ شاید کاجو جو کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں اب ہم نے اس کے اندر ان کو لگا دینا ایسے اس رول کے اندر اس طرح یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر یہ لگا رہا ہوں دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں اس کاغذ کی ہیلپ کے ساتھ ایسے ساتھ ساتھ اٹیچ کر لیتا ہوں یہ ویسے یہ سردیوں میں ضرور کھانا چاہیے اس کے بے شمار فائدے ہیں بہت پاور والا انرجی ہے کیونکہ ڈرائی فروٹ ہے ڈرائی فروٹ تو ہوتا ہی طاقتوار ہے پھر دیسی گھی دیسی گھی بھی بہت طاقتور ہے اس میں بہت ساری ڈشیں بھی بنتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اخروٹ بادام پستہ انہوں نے اپنی طاقت دے دی اور شاید جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے شاید بھی بہت طاقتور ہے جب ان چیزوں کی آپ سویٹ بنا کر کھائیں گے ڈیلی آپ دو پیس کھائیں میری سجیشن یہ اب میں نے اس کو آئل میں ڈال لی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح رول یہ ایک بڑا سخت رول بن جائے گا یہ ہارڈ سا یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے اور دیکھیں ڈرائی فروٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ بعد چمک رہا ہے اب ہم ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نارمل کرنے کے لیے میں اس کو موو کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر بعد اب میں اس پہ تھوڑا تھوڑا شاید لگاتا ہوں یہ اس طرح اوپر شید لگا دینے رول کے اوپر ایسے اب میں اس کو اس طریقے نائف کے ساتھ اس کو بالکل موو کر رہا ہوں تاکہ یہ ابھی یہ بہت گرم ہے تاکہ تھوڑا نارمل ہو جائے تھوڑا نارمل میں جب میں اس کو کاٹوں گا تو یہ بہت سخت ہوگا پتھر کی طرح ہوگا کیونکہ ڈرائی فروٹ جو ہوگا اس کے اندر ڈرائی فروٹ کو کاٹنے میں تو پھر وہ ہارڈ محسوس ہوگا نا اب یہ دیکھیں رول کتنا پیارا لکس ڈیلیشی اب میں دیکھیں اس کو کاٹنے لگا نائف میں نے ایسے اوپر رکھا اور وہ ہارڈ ہے یہ. میں نے یہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ گرپ دی اور یہ میں نائف کو تیزی سے چلا رہا ہوں اور اب یہ دیکھ پیس کٹ گیا اور اس کے اندر دیکھنا ڈرائی فروٹ کتنا خوبصورت لگے گا بہت پیارا لگے گا اگر آپ اسے چاہیں تو فرائی کرنے کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ڈرائی فروٹ تو آل ریڈی آپ اس کو فرائی کر لیں نا اس کو تھوڑا تھوڑا تو پھر اب یہ جو رول ہے یہ جو بنا بنایا میں نے تو یہ بھی ظہری بات ہے ٹک چکی جو ہوتی ہے یہ بھی آل ریڈی اس کو بولتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں اخروٹ بادام پستہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہے نا ماؤتھ واٹرنگ اس کو کھائیں گے تو اب یاد بھی کریں گے تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ